Jak jste se loučil se svobodou? No, hmm, tak klasický. Bečka, pivo a <laughs> Jaké období vašeho života bylo nejsvobodnější? Asi střední a vysoká škola. Co nejsvobodnějšího jste kdy v životě udělal? Všechno. Vadí vám pamelsková vyhláška a jaký na ní máte názor? Vadí, žádný názor na nimi myslím si, že se to dalo vyřešit jinak, ale nevodní. Co vás omezuje na svobodě? Já myslím, že nic. Kdo vyrobil sochu svobody? Jsi nějakej <laughs> Kdybyste měl možnost si svobodně vybrat, čím byste byl nějakou věcí nebo zvířatem? Asi. a tím, čím jsem. Takže jak byste se tvářil, kdyby vám někdo ukradl kolo? Co udělal?